Чи потрібно вмикати теплопідлогу при укладанні керамічної плитки на, ні, ні, ні, ні. на підлогу? Ні, ні, ні. алікс, ні в якому разі, хлопці, не робить цього, ні. Дивіться, коли проводяться роботи, точніше так, коли сан сантехніки закінчили прокладання труб, на систему встановлюється манометр, а в систему накачується вода або вода або сразу рідина для теплого підлоги і тримається е, давління тобто на цей манометр виконроб або бригадір він постійно дивиться чому тому що якщо манометр показує тиск наприклад там півтори-дві атмосфери чи одну по півтори атмосфери Тобто показує тиск система герметична Тобто вона не потребує додаткової уваги а а а якщо ви прийшли а там на нулі обана хтось трубу пробив то треба знайти це місце де проби пробіли устранити і потім тільки знову накачати тиск і проводити далі роботи це потрібно для цього тобто хто б там не працював тиск в трубі повинен бути завжди ви це контролюєте далі коли ви в пластикову трубу накачуєте рідину і вона під тиском вона трошки розширяється трошки розумієте трошки по горизонту там роздвигається десь там налягає займає своє місце і тільки потім ви робите стяжку Розумієте, тобто зробили стяжку, стяжка набирає міцності, а труби знаходяться в своєму, в своєму положенні, там, де вони будуть працювати потім. Але до самого самого кінця будівництва тиск в трубі повинен бути. Ну, система вона не підігріває пол, тому що виходить так, що якщо ви будете підігрівати пол, ось, то у вас буде пересушена клеєва. Смісь, вона не набере е, міцності буде гірше адгезія до плитки до, до плитки Ось тому це не найкращий варіант далі коли ви гаряча стяжка вона розширяється вона в ней трошки інша геометрія. і коли ви починаєте класти плитку клей пересихає нема адгезії там може произойти розрив відстріл і потім плитка може забухтити тому в місцях де плитка укладається підлога не працює Тобто вона має температуру повітря в приміщенні а приміщенні треба підігрівати або тимчасовими радіаторами або якимось тепловими пушками якщо ви взимку працюєте там і так далі ось тому ні не можна ось ну або якщо підтримуть якщо там немає іншого варіанту і хочете підтримати якусь там плюсову температуру ну невелику тобто якщо температура повітря градусів 18 при будівницті 20 да то підлога повинна бути не більше ніж градусів 15 не більше але все одно це може бути чарювата якщо повітря буде дуже сухим яка температура стяжки повинна бути при укладанні плитки? О, то я зразу відповів будь ласочка